السلام عليكم متابعين الأعزاء اليوم سنعيش معكم أعظم قصة حب في الإسلام مع الصوامة القوامة الخاشعة العابدة مع الورعة الزاهدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زينب بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشية الهاشمية وأمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فما هي قصة حبها التي خلدها الإسلام وتتحاكى بها الأجيال؟ ذات يوم ذهب أبو العاص إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقال له أريد أن أتزوج زينب ابنتك الكبرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفعل حتى أستأذنها ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب ويقول لها ابن خالتك جاءني وقد ذكر اسمك فهل ترضينه زوجا لك؟ فأحمر وجهها وابتسمت وتزوجت بأبي العاص ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة انتظرت السيدة زينب عودة زوجها وابن خالتها الغائب مع تجارته في الشام لتخبره بإسلامها وعندما عاد قالت له عندي لك خبر عظيم لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلم فقال لها هل أخبرتني أولا؟ قالت ما كنت لأكذب أبي وما كان أبي كذابا إنه الصادق الأمين فقال أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته وما أباك بمتهم ثم دقت طبول الحرب وخرجت قريش في جيش مخيف لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو العاص في صفوف جيش قريش وكانت زينب تخاف هذه اللحظة زوجها يحارب أباها فتبكي زينب وتقول اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي وتنتهي المعركة ويؤثر أبو العاص وتذهب أخباره لمكة فتسأل زينب وماذا فعل أبي فقيل لها انتصر المسلمون فتسجد شكرا لله ثم سألت وماذا فعل زوجي فقالوا لقد أسروه فقالت أرسل في فداء زوجي ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجها فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين رأى عقد السيدة خديجة بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الصحابة وقال النبي هذا عقد خديجة ثم نهض وقال أيها الناس إن هذا الرجل ماذا ممناه صهرا فهلا فككتم أسره وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها فقالوا نعم يا رسول الله فأعطاه النبي العقد ثم قال له قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة ثم قال له يا أبا العاص هل لك أن أساررك ثم تنحى به جانبا وقال له يا أبا العاص إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر فهلا رددت إلي ابنتي فقال نعم فعاد أبو العاص وقال يا زينب لقد حان الفراق فلقد وعدت أباك بأن أردك إليه عودي إلى أبيك يا زينب فإن الإسلام فرق بيني وبينك وفي ليلة طرق بابها أبو العاص قبيل أذان الفجر فسألته حين رأته بلهفة أجئت مسلما؟ قال بل جئت هاربا فسألته وبصيص أمل يلوح في الأفق فهل لك أن تسلم؟ فرفض دخول الإسلام فقالت له زينب بصوت متحسر وحزين لا تخف مرحبا بابن الخالة مرحبا بأبي علي وأمامه وحكى لها أبو العاص أنه كان يقود قافلة وعند عودته التقته سرية من المسلمين فأصابوا كل ما معهم وهرب منهم حتى وصل إلى خيمتها وبينما النبي يأم يا المسلمين في صلاة الفجر وقبل أن ينهي صلاته سمع صوتا يقول أيها الناس إني أجرت أبا العاص فقال للمسلمين أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم وصمت رسول الله فقالت زينب يا رسول الله إن أبا العاص إن بعد فابن الخالة وإن قرب فأب الولد وقد أجرته يا رسول الله فقال النبي يا أيها الناس إن هذا الرجل ما ذممته صهرا وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إلي وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه فقال الناس بل نعطه ماله يا رسول الله فأخذ أبو العاص ماله وعاد إلى مكة ووقف يوزع أموال التجارة الرابحة على أصحابها وبعد أن فرغ قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ فقالوا لا جزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما فنظر إليهم قائلا إذا فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم أضاف برقة يا رسول الله هل تأذن لي أن أراجع زينب؟ فقال النبي يا زينب إن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أن يراجعك فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت وعادت زينب إلى أبي العاص